Христос Воскрес! Дорогі Христі, перебуваємо зараз у світлих днях Христового Воскресіння, і Матір Церква нам також в цей момент, в місяці травні, пропонує особливий спосіб поринути, зазирнути і доєднатися до прослави Матері Божої. Саме місяць травень є присвячений в особливий спосіб Богородиці, і коли ми збираємось на магівки – молимось, молебні до Пресвятої Богородиці. І саме в такий спосіб. Ми її величаємо, ми просимо її заступництва, а водночас ми її споглядаємо, подивляємо, як досконалу людину і прагнемо її приклад. Застосувати до власного життя, щоб ми наблизились і до неї, а через неї до самого Христа. І в такий спосіб краще пізнали Богородицю і ще більш, Ревніше з любов'ю служили господеві. Наш народ, який весь християнський світ бачить в Марії, в Матрі Божій, в Богородиці. особливу людину, яку Господь Бог вибрав з-поміж усіх інших людей, для того, щоб через неї прийняти людське тіло, статися людиною. І коли ми поглянемо, зазирнемо, проаналізуємо увесь літургічний рік, тобто як церква молиться, як звертається до Марії, зможемо побачити, що коли ми маємо стільки постів, то в місяці серпня ми маємо Успенський піст, який приготує нас до події небовзяття, причистої дії Марії з тілом і душею. І саме ми маємо 28 серпня – Свято Успіння Пресвятої Богородиці. Коли ми зазирнемо до книги книг, Святого письма і візьмемо до рук Необуття, це є перша книга Святого письма, де розповідається про створення світу, а також людини, то в третій главі, в 14-15 стихах ми знаходимо вже певний натяк, вже певне проголошення про Пречисту Дію Марію. Отже, в 14 стиху пише наступне «Отож Господь Бог сказав до змія». Далі продовжуємо читати 15 стих. «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися уп'ястися йому в п'яту». Це йде мова про Месію, про Христа Спасителя, а жінка – це є Богородиця та, яка прийняла волю Господню і прийняла Господа в своє життя. Інший важливий текст, який ми знаходимо, він же є прямим свідченням про Пречисту Єомарію, це є книга пророка Ісаї. В сьомій главі ми читаємо в 14 стиху наступне велике пророцтво. «Оце ж сам Господь дасть вам знак». «Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». Еммануїл означає, що Бог є з нами. Саме Ісус Христос, який прийняв людське тіло від Марії, Він є Бог, який є посеред нас. І коли пише, що «діва зачне» чи «зачала», де мова, що в грецькій мові є два слова. Отже, є слово «парфенос» означає «дівиця», і є «гінаика» означає «жінка» то в даному випадку в тексті Септуагінті пише «Парфенос» – «Діва». Вона та, яка є Дівою, і від Духа Святого приймає Христа в своє життя. Наш народ в особливий спосіб почитає Марію, до неї звертається, і ми маємо багато різних відпустових місць, ми маємо численні храми, які посвячені Богородиці різним подіям з її земного життя, також ми маємо різні... Акафісти, до Богородиці, різні молебні. І коли ми звертаємося до неї, то бачимо, що вона є для нас певним досконалим образом людини, яка вповні довірилася Богові, яка завжди говорила Богові так. І тому для нас вона є іконою, означає досконалою людиною, як нам, в наших різних ситуаціях життя, в яких ми знаходимося. Потрібно, перше, волю Господню пізнати, друге, її прийняти своє життя, третє, її сповнити. Тому в цьому місяці травні, коли ми маємо можливість прийти до Божого храму і разом з церквою, з цілою спінотою, молитися ці молебні до Пресвятої Богородиці, її почитати, набагато краще відкривати її для себе. Це є чудова нагода, щоби пізнати Марію ближче. І відкрити для себе, що це не лише та особа, яка, припустимо, читає святое письмо, промляє якісь молитви і все. Коли ми поглянемо глибше в її життя, в ті події, в яких вона перебувала, ми побачимо, що Марія є та, яка вірить, Марія є та, молиться, Марія Єтайка та, є розумна, Марія є та, яка є прагматична, вона орієнтується в різних ситуаціях життя, вона є спритна, вона є відважна, вона є смілива. Марія для нас є та, яка нас веде до Господа Бога. І коли ми до неї звертаємося, через неї відкриваємо ще більше Христа в нашому житті. І саме такий спосіб. Ми прагнемо кожен день, який Бог нам дарує, як же нас навчав апостол Павло, що ходимо до лішні, тобто по землі, а завжди думаємо про горішнє. І властиво, коли так сповняємо і реалізуємо кожен день нашого життя, це нам виходить на добро і це і правдиве виконання волі Господньої.